Художник по металу. Так про свою професію каже коваль із Мелітополя Олексій Воробін. З металом має справу 11 років. Але власне кування опановує шість. Чому я захопився цією справою? Тому що це, по-перше, незвичайна така професія. По-друге, в, в цій професії немає меж, як і в художників. Ми Художники по металу, і тому в нас безгранична фантазія. І я зрозумів, що ковальство це не зовсім не те, що ти робиш тут у собі у цеху. Це зовсім інша професія, це настільки творча робота, і в неї зовсім інший підхід до металу. Олексій Воробін член гільдії ковалів та ножоробів України, яка організовує один з фестивалів у місті Миргород. Учасник фестивалів не тільки українських, а й європейських посідав в перші місця у конкурсах ковальського мистецтва. Згадує, на перший фестиваль потрапив у другий рік заняття улюбленим ремеслом. Український саме такий престижний фестиваль в нас вважається в Івано-Франківську, але, на жаль, він за карантину не відбувся. Найулюбленіший мій фестиваль — це в Миргороді. Він настільки душевний, настільки професіональний, що туди варто їхати. Це, мабуть, той фестиваль, який передає ту атмосферу безпосереднього кування, безпосередньо роботи з металом. Закордонний важливий мій фестиваль, я вважаю, це Ізбіц. Це в Австрії. В цьому році його теж відмінили, але маю надію, що колись я знову туди поїду". Найбільше Коваль полюбляє працювати над природними мотивами. Наприклад, птахи, листя, дерево. «Мій шлях починався з того, що я робив троянди з металу ще до роботи в кузні. Перші мої троянди були, ну, як я подивлюся зараз, жахливі. Ну і так поступово-поступово десь щось переробляв, десь якісь навички здобував. Навчався я в Мелітополі тут, в автомоторному технікумі. Потім я навчався в Агротехнологічній академії, У мене вища технічна освіта. Потім я поступив працювати, пішов працювати на слюсара, потім на зварювальника, а вже зі зварювальника перешагнув вже в колій. Одна з фішок майстра – своєрідний підпис – це невелика квітка. Її додає майже у кожний свій витвір. Також Олексій кує картини. Наприклад, ось ця міфічна істота. Це виповнена в стилі виколотки на гарячу. Це картина, на неї ще можна вішати ключі. Це зробив теж, захотілося спробувати. Спробував, зробив. Вона в мене так і лишилася. Олексій каже, закохався у ковальське ремесло за творчість, за поєднання фантазії з образами, за перетворення заліза на слухняну матерію. Кожен витвір створює ретельно. Спочатку малює ескіз, наступний етап заготовки, і тільки потім майстер починає втілювати свою ідею. Робота, якою Коваль пишається найбільше, це садовий світильник розміром із людський зріст, який робив три місяці. Але Олексій Воробін каже, Найкраща його робота ще попереду. Карина Галунова, Максим Савчук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.